החתיכה האחרונה בפאזל, סוף סוף הוא שלמה כמה חיכיתי לשם פה הזה? אז היי מטולטלות ומטולטלים חזרת לערוץ שכל כולו עוסק בטלטלים אני אוריין פאז, אני פתחתי את לען הזה אני, אני, איך עשיתי את זה? <אז> למי שרק הגיע כאן, עכשיו אני מפתחת לען מוצרים כבר די הרבה זמן, פעם אני משיקה מוצר אחר כי פשוט לוקח הרבה זמן שאני מפתחת את זה, ולא שאני כאילו עבדתי עם איזושהי חברה גדולה שנתנה לי פה איזה גב, לא, אני ממש פיתחתי בעצמי. כל דבר, כל פרט קטן שאתם רואות פה, כל, כל מאוין קטן שכאן, הכל עבר אצלי. כלי הנה מוצרים אני השקתי לפני קצת יותר משנתיים, עם שני המוצרים הראשונים, שזה וג'ל. את המסכה שכאן אני השקתי לפני כמעט חצי שנה. והיום מצטרף לנו סוף סוף שם פה, שלקח לי. דרך הכי הרבה זמן מכל המוצרים האלה לפתח זה ומי שצופה בנו של המוצרים האלה מסובך לפתח מוצר גם את וגם לא אותו אז את Clearly Curly שם פה עדין לטלטלים שלנו אין בו מלאכים, אין בו סולפטים, זה בדיוק השמפו שאני רציתי הוא מאזן את הקרקפת והוא מנקה אותה ויש בו גם רכיבי אנטי פריז שמותרים את השיער שלנו נעום ומבריק והוא אפילו קצת מקציף מי שכבר מכירה את שיטת CG המוצרים האלה מתאימים לשיטה שיטת קרניגר, שיטה שנהוגה בכל העולם אני מצרפת לכן כאן לינק למי שלא מכירה עדיין את השיטה זה שיטה שאני נמצאת פה כבר שנים עוד מלפני שאני פיתחתי את המוצרים הללו הבסיס של השיטה היא בעצם להשתמש בשם פה שלא מוסיר את השומניות החיונית שיש לנו על הקרקפת. למה? כי השומניות הזאת היא מה שגורמת לשיער שלנו להישאר מבריק ובריא אז כן יש משפה אבל לא שם שמסיר את השומניות החיונית שם פא שמסיר את השומניות זה שם פא שמכיל סולפטים סולפטים הם רכיבי הקצפה ולכן שמפו שמתאים לשיטה לרוב אתם תראו שהקצפה היא מאוד מאוד עדינה בשמפו שלי יש הקצפה שהיא מאוד אבל מאוד מספקת כי אפשר באמצעותה להגיע ממש לכל שורשי השיער את ומורחות על כל ועל מיטב, אפשר חייבים, במברשת במברשת איסוי לקרקפת. יש מאוד האזורים ולנקות אותם ואגב, אני הולכת להביא את זה רק רגע מוכנות? מוכנים? כן, חדש חדש יש מערזים עם מי קרלי ווי המערז מכין את כל מוצרי הסדרה ועכשיו זה נהיה פתאום ממש קל להתחיל את שיטת סיג'י ולא להתחיל לחפש בכל מקום מקווה שנהנתן אני הלכתי לחפוף תתקינו מה דעת חנה